Хто у нас є розчаруванням у чемпіонату, ми знаємо, вони вже повилітали. Ну, мене італійці, наприклад, здивували, попри все, якось, щоб не вийти з-під групи. І тим паче, коли Урувай виграв у Італії, це був матч напівживого і мертвого. Англійці розчарували, вони навпаки, в першому поєдинку добре відіграли, другий, ну ще заплющивши очі, ще. Ну, Шукаючи якісь виправдання, згадаємо знову ж таки Манаус, хоча програли Костариці, точніше, програли Уругваю, Уругваю дуже важкому, а от щоб з Костарикою, якій нічого не потрібно зіграти 0-0, то хлопці, ви, мабуть, не дуже хочете грати в футбол. Вмієте, але не дуже хочете. Таке буває. Можливо, природній якийсь цикл запрограмований англійців, що вони грають до травня, а потім, хочеш-не хочеш, організм каже, відпочиваймо, перемагати вміє збір на Греції. До речі, їй трошки шкода, тому що вона була гідна перемоги, вона зіграла краще ніж Костарика, але вона опинилася в такій ситуації, в якій традиційно опинялися суперники греків. Все навпаки, і в чужу шкіру влізли. Не можуть, не можуть чисті виходи, 5 в 2 вихід не можуть реалізувати, тому що це не їх. Їм треба страждати, боротися. Вони справжні комсомольці. Вітіско спортивне відео.